перекриття на пер... на перекриттям це для того щоб не нищити перший поверх перекриття тонке знизу розкопаний кругляк зверху глина тонкий шар знизу гіпсокартон я все одно не розумію. Максим, не це потрібно я все одно не розумію ну якщо ви будуєте наприклад будинок над будинком да ну є такий підхід ось ну збудували дозволяли старе і все Ну розумієте Ну і це стара технологія це технологія одного покоління ну вірите ви вірите ви чи не ви вірите в енергетику але хочете ви чи ні дерево глина вони з роками ізнашуються. все вони своє відробляють коли роблять сама що туди додають що посічену солому навоз як мікрофібру як протеїн Да, там яйця раніше ще додавали якщо і, і наші додавали туди то яйця додавали там ну не важко ну коли роблять саман там дуже багато кількість органіки а органіка вона не вічна вона перегниває розумієте вона виходить з ладу тому всі саманні технології хочемо ми чи ні це технології одного покоління і в цьому є їх основний плюс тому що людина померла вона відійшла в інший світ і цей будинок повертається в природу спочатку як звалений потім як холмік а потім зрівняється повністю коли вся органіка згниє тому він екологічний але якщо ви будуєте сучасний будинок він в цю концепцію вже не попадає тобто ви хочете в новому будинку в новим перекриттям залишити те, що вже відробило, воно вже насичилося цією енергетикою прошлого життя. Воно вже там якісь процеси гніння проходять. Да, щось там виділяється, тому що щось там гніє. Ось і, і так далі, тому подібне. Я казав, що якщо ми подивимося систему будинку, то штукатурка – це фільтр. Це той шар, який при капітальному ремонті, при капітальному реконструкції треба збивати і вивозити на смітник. Резумієте? Тому що штукатурка за всі ці десятиліття експлуатації, вона напитує оці от запахи, от все, що було в цій квартирі, те, що ми дихаємо і інше робимо, то все це в цій штукатурці тому коли ми заходимо в стару хату Є от такий старий такий запах старого приміщення будівельники його знають от в різні заходити приміщення в різні будинки а запах один той самий старого приміщення то е, ми збиваємо цю штукатурку почищаємо все це і коли після ремонту там свіже гарне повітря тому що всі шари котрі от напитались оцих запахів оцих таксинів там оцих слюн там соплей все це на смітник пішло розумієте тому я й кажу зробити можна я не розумію навіщо от чого я не розумію от питання в цьому Сподіваюсь, я гарно роз'яснив.